ပြေော့ချမ်း်ဟအြင်ကြီိုက်ာမခ်ဘူလာကြောရလိက်တာလေးကလမနေ့ကဖုံတ်လေဘာလုမကင်တာလဲမနေလာအာလ